يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ها مسلك السير العادي مسلك التجاوز أنا دابا في مسلك ديال التجاوز في حد الطريق اللي كتدي وتجيب إذا هاد مو السيارة آه يعني أنا كتجاوز وهو دار سينيال إذا خصني نبهو سؤال أربعة مسموح بالوقوف على الصف الثاني نعم الجواب واحد لا الجواب زوج دوزيام بوزيسيون دوزيام بوزيسيون نقدر نوقف باش باش ننزل شي واحد ولا شي حاجه ولكن بشرط ما نعرقش حركة السير هنا الطريق راه خاويه نقدر نوقف ولكن ما نتوقفش سؤال خمسة من الواجب عليا نحاز لمن نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ملي كيكون لومبوتياج كيكون الزحام في الطريق كنشد المسلك ديالي خصني نبقى فيه سؤال ستة من الأفضل ننتظر سيارة الاغاثه داخل السيارة الجواب واحد خلف حاجز السلامة الجواب زور ديما ملي نوقف في الوطروط للعطاب ولا الوعكة الصحية الوقوف والتوقف ممنوع إلا الضرورة ملي كنوقف ضروري خرج الركاب ونخرج أنا ورهد القطبة سؤال سبعة من الواجب عليا نوقف عند علامه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج في الحاله نعم الجواب لا الجواب الحاله عندنا علامه ولكن قبل من الملتقى الطرق ماكاينش خط ما اذا الطرق باش اللي من اليسار ومن اليمين من نوقف عند العلماء؟ لا حتى نعم سؤال ثمانية الاشارات الطرقية كتعلم على ملتقى الطرق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج منعرج خطير نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة الإشارة الطرقية هذه كتقول لنا أنها كاين فيراج خطير إذا كانوا غير بيضين ما فيمش هاد الرص حمري داك يلعو على الصوادي الملتقى الطرق اذا هاد الارامات هنا كيقول لنا منعرج خطير ماشي منطقة الطرق سؤال سعود الاشارات الطرقيه كتسمح بالتجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نتجاوز نعم الجواب ثلاثة لا هذا الإشارة ما كتخص ناس كتخص الشاحنات طريق كتسمح بالتجاوز ولكن الطريق كدو كتجيب ديما ملي كيكون المنعرج ولا كتكون العيدة من الرؤية ما كنضوبوش إذا الإشارة الطرقيه كتسمح بالتجاوز ولكن منكش لي نتجاوز معارف شكون جاي سؤال عشرة نشعل أضواء التقابل في الحال نعم الجواب واحد إلا الجواب زوج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 في هذه الحالة يمكن لي نتخطى الخط البيض المتصل لكون أن الأشغال كاينه هنايا، إذن هنا كاينه عندي ضرورة و هذه هادي كت- مني نغير المسلك، سؤال إثناش، <تصفيق> نشغل مؤشر تغيير الإتجاه ليسر، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج، نبه بالمنبه الصوتي، نعم.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 نعم الجواب واحد لا الجواب زوج توقف نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة ممنوع التوقف والوقوف الوقوف بليس الخاص بحالة الدراجات هي خاصة بالدراجات إلى خاص بلصدير الطبيب إلى خاص بلصدير المعاقين الدولي احتياج خاصة إلى غير ذلك ممكن شوقوف وتوقيف على قم كلية توقف لا الوقوف لا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 كذلك الكميه المياه الكبيره اللي كتكون في الطريق بعد المرات كيكونوا شي ضويا دو الماء وكتها مره صعاب شويه في الطريق هذا السؤال بين غير من السؤال 15 يمكن لي نستعمل اضواء التقابل نعم الجواب واحد لا الجواب زوج واش يمكن لي نستعمل اضواء التقابل قلنا ديما النفق كنستعملوا ضوء التقابل هذا راه محل نفق غابه يعني شو نستعملوا في التقابل الظلام ضدامنة سؤال 16 نتجاوز بسرعة جواب واحد نتسنى باش نتجاوز جواب جوج هنا باش نحاول نوصله واحد قاعدة عامة نتجاوز بسرعة مهما كان الطريق واخر تكون سمح لك بالتجاوز واخر الطرق تكون يقول يقولك نتجاوز بسرعة لا هاد نتجاوز بسرعة لا لان ملي كنبغي نتجاوز خاصني نراقب نشوف في المرايه ونشوف شكون يجي في الطريق وننبه ندير سيينال بعدين نحاز اذا ديما الاسئله من حطو لك نتجاوز بسرعه واخا يكون سؤال داك مقاد يعني ممنوع عليك تجاوز نتسنى باش نتجاوز سؤال 17 التشوير الطرقي كيعلم على ان عدد الممرات غتنقص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 علامة الخطر اللي كتكون على بعد 150 متر خارج المدينه وهنا عندنا واحد العلامه تكميليه العلامة قف على 150 متر غنخضر نوقف اجباري وخط الطريق تكون خاويه يعني علامه قف الوقوف اجباري اتول الاسبقيه كذلك اليمين واليسار سؤال 19 الاشارات الطرقيه كتسمح بتجاوز هاد العربه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا قرب الخط المتصل الشيء راه هذا التقريب للبعديات وهنايا يمكنش لي نتجاوز سؤال 20 من الواجب عليا نغير الممر نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا كيقول لك واش من الواجب عليك تغير الممر هذا من الواجب هي اللي, اللي دارت السؤال يزيد منك انك تغيير الموروكي ماشي من الواجب عليك سؤال 21 يمكن لين تجاوز صاحب الدراجة النارية من جهة ليمن؟ نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ديما قلنا من جهة ليمن منع لين تتجاوز إلا كان السيد غادي دور جهة ليسر إذن هنا منع علينا نتجاوز وخضو خضر سؤال 20 باش ندور على اليسر ندوز قبل العربه الزرقاء نعم الجواب واحد لا الجواب زوج باش ندور على اليسر في هذا الطرق الاسبقيه غتكون ليمن إذن اللي غندور هذا غيوليه اليمين ديالي هذا السيد اذا نعطيها الاسبقيه يعني ندوز يعني من وراه ماشي قبله هنا راه تقدر يتغير السؤال سؤال 23 في هذه الظروف يمكن لي استعمال أضواء الوضع وحدهم الجواب واحد أضواء التقابول الجواب زوج أضواء الطريق الجواب ثلاثة أضواء الضبابة ديال القدام الجواب أربعة. ديما باش نليزو ما بين ضبابة الشر ديما مني كيكون سبقلات أنا نارك تكون شر ما ميكي كونس بقلات راك تكون ضبابة بعد الأسئلة راه كيختلف غير هذا للتذكير هنا الشارع كنستعمل الضوء ديال التقابل والضوء ديال الذبابه ديال القدام. سؤال 24. ندوز بعد العربه. الجواب واحد. نوقف الجواب زوج. هنا ما عندناش ما عندناش الحق في السباقيه، السباقيه شكون اللي داخل القنطره؟ إذن هنايا الطريق خاويه نقدر ندوز ما بعد العربة. سؤال 25. يمكن لي نوجد هاد العلامه على الطريق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج على علبه الادويه نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه هاد العلامه كتكون في الدواء ما كتكونش في الطريق وكيمنع علينا اننا آه يمكن لنا كيمنع علينا نصوبو بها يعني هاد العلامه على القوافل بواقي ديال الدواء وممنوع علينا في فهاد الحاله سؤال 26 عند ملتقى الطرق اللي جاي يمكن لي نوجد علامات اعطاء حق الاسبقيه نعم الجواب واحد لا الجواب جوج علامه ثقيف نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه عند ملتقى الطرق اللي جاي غادي نلقى علامات الاولويه علامه ديال الاولويه ماشي ديال الاسبقيه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 ان من الطرف كتكون كديو كتجي كيكون الخصم مقطع من جهه اليسار ديالي اول حاجه ما كتجاوز جوج سيارات هذه واحده ما كينتبعش شي سياره كتقوم بالعمليه التجاوز هذه جوج اما هنا راه عندنا هنا اسهم ديال الحياز دازو اذا هنا راه واحد ها جوج اذا هنا ملي كيكون الاسهم ديال الحياز بانوا في المرايا ما كنكملش عمليه التجاوز هذه قبل كل شيء سؤال 28 الخطر المعلن عليه يتواجد على بعد 150 متر تقريبا نعم الجواب 1 لا الجواب 2 يمتد على 1300 متر تقريبا نعم الجواب 3 لا الجواب 4 علامات الخطر دائما خارج مدار الحضري كيكونوا على بعد 150 متر هنا اذا هنا على بعد متر غادي غادي نلقى على الخطر اللي هو التساقط ديال الاحجار وهنا الامتداد اذا هنا قلنا ملي كيكونوا هاد السهام و هاد السام هادي ما على بعد كيتمم امتداد هنا على بعد اطرنا بالقاعده العامه ديال ديال العلامه لانها كتكون على بعد 150 متر إذا كانت هنايا تحتمن لنا شي رقم كتغير القاعده العامه اللي 150 متر كتطبق اللي تحتمنها اما هنايا كنهضروا على امتداد او على المسافه او على البعد هذا المصطلح هو نفسه كيستعمل كتغير مره مره سؤال 29 السياره اللي قدامي كتمشي بسرعه 80 كيلومتر في الساعه يمكن لي نجوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج حضروا من هذه الاسئله هذه شنو قالوا لك قالوا لك السياره اللي قدامي كتمشي 80 كيلومتر وقالوا لك بان الطريق الوطنيه راه كتمشي ب 100 كيلومتر تقدر حتى تضوبل ل 90 ولا 100 ماشي مشكل ولكن هنا عندنا واحد عندنا واحد عندنا واحد المستار وخط راه غادي اتجاه واحد نقدر نضوبل تشويكي سمحيه بالتجاوز ولكن هنا راه غيتقلص واحد المسلك عندنا المسلك ملي كيكون غيتقلص على البعد ديال اقل من 400 متر يعني 300 200 250 ما كنضوبلوش يعني كنرجعوا لليمين ديالنا نشدو الليمين ديالنا كانت 400 هنا كنقدروا نضوبلو دول مسألة هاد البلد لبلا هذا أو هو التقليص ديال المسلك ديال التجاوز هنايا يعني مايمكنش ندوبلو. سؤال 30 باش نتجاوز صاحب الدراجة، نخلي مسافة أمان جانبية ما كتقلش على مترو، الجواب واحد، مترو ونص الجواب زوج. خارج المدينة باش نقوم بتجاوز واحد الدراجة نارية ولا هوائية ولا مجموعة من الاشخاص ولا شعراء مجرورة غير نخلي واحد الميترونز سؤال واحد وثلاثين شنو هي الالوان الجاذبية الممكنة واللي كتعطي للسائق المعلومات اللي ما عندهاش طابع استعجالي الحمراء الجواب واحد البرتقالية الجواب زوج الخضره الجواب 3 الزرقاء الجواب 4 هنا راه حتى الحمراء حتى هي راه كاين كاين الحمر اللي ما كيعطيش طابع السجاري بحال الباتري درتي ما كشنو وقفوا فيه ما كتعطيش طابع سجاري لكن هنا غنغزو على البرتقالي وعلى الاخضر وعلى الأزرق البرتقالي هو اللي كيعني لنا بان الضوء ديال الضبابه خدامين وهذا وهذا الاضواء العاديين والسطي المهم الاحمر هو اللي كاين اللي يدير لينا الخطا سؤال 32 نوقف جواب واحد نستعمل المنبه الصوتي وندوز جواب جوج ديما ملي كيكونوا راجلين في المسلك ولا غيدخلوا المسلك هنا حط رجلو ديما نوقف هذا امر مفروغ منه المنبه الصوتي ممنوع اللي نستعملوه في المدينه الا الخطر سؤال 33 الممر اللي على السكه الحديديه كيتواجد على بعد 100 متر نعم الجواب واحد لا الجواب زوج بحواجز نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه ردوا البال على المساله ديال ديال الشريطات اللي كيكونوا هنا هذوك الشريطه 50 متر إلا كانوا ثلاثه الشرطه 150 متر إلا كانوا جوج الشرطات 100 متر إلا كانت شرطه وحده كان 50 متر هنا علامه الخاطر على بعد 150 متر كتلغى القاعده كنطبقوا دوك الشريطات هما اللي كنخدموا بهم اذا 150 على بعد 150 متر غنلقى السكه بالحواجز اذا لا كانت الماشينه هنا بلا حواجز كتكون الماشينه بلا حواجز اما لا كانت هذه كتعني الماشينه بالحواجز سؤال 34 باش نتجاوز هذه الشاحنه يمكن لي نتبع السياره البيضاء نعم الجواب واحد لا الجواب زوج. هنا عندنا واحد الخط متصل الله اليسار ديالنا كيقول لنا الطريق ذات اتجاه واحد، يمكن لي نتبع السياره اللي ضوبلات. يعني يمكن نتبعو شي سياره كتقوم بالتجاوز، نقدروا نتبعوها ماشي مشكل في الطريق ذات اتجاه واحد. السؤال 35 هاد العلمه كتعلم على ان الطريق غتضياق. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. أن جوانب الطريق غتضياق. نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. قد ما كنا عارفين هذه العلامات الطرقية، الشوارع بصفة عامة لا أفقي ولا عمودي، كنجاوبوا على كثير من الأسئلة. راه كاين الرابط لتحت يمكن لكم دخلوا للسيت ديالنا، راه فيه جميع العلامات والشرح ديالهم. هنا عندنا علامة الخطر على بعد 150 متر، الطريق غتضياق من جهة اليمين ومن جهة اليسار، إذا الطريق غتضياق. ردوا البال راه كاين هنايا تبدا المره كي غير لليمين بعد ما تكون الله يصار بعد ما تكون في اليمين والله يصار هنا عندنا اليمين والله يسار، وخا ما ذكرناش نفس السؤال هما هنا عطينا غير طريقه الضياق راه الطريق كضياق هذوما في يقولك الطريقه الضياق من اليمين ولا من اليسار خصكم نفرقوا بين هذه المسائل ان جوانب الطريق كضياق ما كاينش جوانب ديال الطريق كضياق هنايا في هذه المساله السؤال 36 نتابع عمليات التجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج انا ما يمكنش نتبع عمليه التجاوز اللي جوج د الحوايج لانها الطريق كتدي وتجيب كينعدام رؤية ما كنعرفش شكون جاي هنايا اول حاجه ثاني حاجه في المرايا كيبان ليا بحال دزنا شي اسهم ديال الانحياز واخا يعني ما متاكدينش في 100% يعني نرجعوا نشوفوا شنو كاين قدامنا، ملي كتكون الطريق ما كتبانش لينا شنو غا شكون يطلع من قدامنا، ما يمكنش نتجاوزو، إلا كان الخط متصل يمكن نتجاوزو لأن ما غايجي واحد، أما دابا ما عرفناش شكون غادي يخرج لينا من هنايا، يعني الطريق منعيضة من الرؤية من ما كنتجاوزوش في المنعرة جوا الهبطات في الطلعات. سؤال 37 ملي كتكون أمطار كثيرة، يمكن لي نمشي. بأضواء الوضع وحدهم الجواب واحد بأضواء التقابل الجواب زوج بأضواء الضباب ديال القدام الجواب ثلاثة بأضواء الضباب ديال الخلف الجواب اربعة أنا راه وقلس ما كيبيش لنا بلاش كاين راكين لكن هما نمر رمزوا لنا بانا يعني ما قالوا لنا في سحر. مني كتكون أمطار كثيرة يمكن لي يمشي بالاضواء وضع وحدهم، لا، غيمشي بالاضواء ديال التقابل والاضواء ديال الضبابه القدام، غير باش المعلومه بالتذكير فقط باش نفرقوا ما بين الضبابه والشا كما تكرت لكم من قبل هو سويكلاص، ملي كيكون سويكلاص طالع كنعرف راه الشا، وهنا راه رمزوا لنا بالشا، قالوا لنا الشا حينت سويكلاص ما بينش لينا بلي راه الشا، غبيت باش نعرفوا هاد المستعانة سؤال 38 أنا أول واحد كيتواجد قدام حادثة جسمانية، من الواجب عليا نوقف، نعم الجواب واحد، لا الجواب زول، نعلم الإغاثة، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. ملي كنلقاو شي حادثة ديال السير قدامنا كنوقفو وكنحميو مكان الحادث وكنعلمو الإغاثة وكنقدمو مساعدة.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 هنا غير باش ن... باش نحاولو ندكرو واحد القاعدة ديال التوقف التوقف في الطريق هنا عندنا م... باحد ديال مكلم يمكن على جهة اليمين ولكن واش نتوقف على جهة اليسر لا علاش ماشي عقب البلا كانها كاينة هنا لا علا ان الطريق مني كتكون ديال تجي كنتوقفو في الجهة ديال الليمن ديالنا كنتوقفو في الليمن وفي اليسر إلا كان الطريق داك اتجاه واحد ولكن بشرط ما نعرقلوش الحركه ديال السير ردوا البلد مساله حنا بغينا غير نعرفوا واحد القاعده من ضمن هذا السؤال سؤال أربعين 40 عجله ما منفوخاش بالقدر الكافي كتعرض للتلف بسرعه خاصه في وسط الاطار المطاطي نعم الجواب واحد لا الجواب زوين كتسبب في عدم انضباط العربة على الطريق نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة من الحوايج اللي لازم نأخذ قبل من قبل ما نحرك السيارة أنني نقلب البنو البنو لما كانش من فوق كي يكون مازوط كي أطر على السيارة الوقود كي أطر على الحركة دي السيارة في الطريق وكي تسبب في عدم الانضباط ودبدابات في المقود يعني تا الى جانب ان عدم انضباط العربه على الطريق كي ندبدباش كيفانوا في البولون وكذلك الوقود الى قال لكم واش مثلا العجله لما ما مسفوخاش مزيان واش كتاثر على استهلاك الوقود بالطبع كتا أك يعني كتاثر على استهلاك الوقود لان الطوموبيل الموطور تولي خدام اكثر من القياس ديالو كذلك من المراقبة أن ضروري يقبل من تحرك ضروري يقبل ال ال الماء، الزيت، السويغلاس، الضوء إلى غير ذلك